Okay ni time nyingine tena tumekutana kupitia Global Online TV exclusive interview story ambazo zinapatikana duniani unazipata same moja tu subscribe channel yetu ya YouTube na uweze kupata zile update zote ambazo unakuwa unajitaji on time Peter George ndo anahusika na mchongo huu na nyuma ya kamera Bernard Mpangala leo nipo na moja walokuwa mabosi wa WCB uweze kafika WCB uweze kafanya kitu chochote ambacho kilikuwa kinapatikana WCB bila kuonana na ye inakuwa je almasi bana sana Ebana, tulikuwa tunakuona WCB lakini sa hivi atakuoni vipi? Eh sijujua ndo ya ulimwengu yalivyo kwa wakati. Nilikuwa kule sasa na michongo yangu mingine sasa. Eh WCB ulikuwa we kama supervisor ndio inamaanisha kwamba ulikuwa uwezo kufanya kitu chochote bila kukuona kwanza wewe afu mwisho siku ndio mtu afike WCB. Walikuwa wanasema kwamba unapokea mcho mpunga afu ndio unawapitisha una watu. Na hicho ndio kilichokufanya wao ondoke ta WCB. Bwana sio kweli bwana. Uh, by the way nilikuwa WCB nilikuwa na nafasi mbili. Kwanza nilikuwa social media manager lakini pia nilikuwa supervisor ndio nilikuwa... kila kitu kilichokanaifanyika pale ofisini iko kipanda control yangu. Kwa iko hivyo. Lakini yeye kwa anafanya kazi ile unajua kwanza hakuna mtu anaweza akaja tu ofisi, ni labda shida na ofisi alafu then muombe hela sasa uta, kwa sababu anakuja wa, labda kwa mchongo kuja studio au na na, na boss sasa uweze nipe ni studio kwa sababu anakuja studio analipa kwa jia, kuingia studio kulekodi. kwa rekodi kama ni ya, ya kuonana na bosi, ndo, protocol ofisi lazima uanze kwangu kabla hujamfikia labda salamu mkubwa kwa ajili ya kubageni bei labda unamhitaji msanii flani iko hivyo wala lazima mtu aanzie kwangu okay sasa ni nini hasa ambacho kilikufanya wewe kaondoka WCB na sasa tunakuona hapo mazingira ya kazi unajua tena sometimes unaweza ukawa unakaa na watu lakini una baadhi ya watu mnakuwa nao mnapishana kimtazamo unajua sasa hivyo mnaposhana kimtazamo wa kazi na nini inatokea mambo mengi unamwako unakwiti issue unaendelea na mambo yako mengine Okay. WCB kulikuwa kuna maboss kuna Diamond, Salam, Babu na Said Fela. Na hisi na wewe ndio ulikuwa unafuata, si ndio? Yeah, Basi, au nao kati au, tatu, ane, ah, ya hao watatu wa nne ni yupi? kimsingi uongozi wote hauko huko, huko pao. Kwa na watu wote ambao wako pale. Wale ambao ni viongozi lakini niachana na na hawa wengine ambao mfanya kazi za kawaida wale, wale wale management yenyewe ni kile inaanisha kwamba mabosi ukianza kwa mkurugenzi na mameneja wale watatu inshot babu tale tuseme ndio tulikuanzia yule ndio ndio sababu yani mlipishana nini hivi mtazamo wa kazi unajua sometimes labda kuna jambo fulani anataka kulifanya au yeye ametaka kulifanya nini ukipinga uki, labda ana lazima akumaind Mabutali alikuwa anataka amweke ndugu yake ndio kilichokuwa sababu ya wewe kukufanya uondoke pale. Unajua uh, kwenye kwenye swala maswala la kazi mtu akiletwa sio tatizo. Isipokuwa tatizo linakuja pale kama utamtafutia mtu sababu ili umlete mtu. Umeelewa? E, Usitaki yani usije kumtengenezea mtu chuki au ubaya kwa, kwa mkurugenzi ili umlete mtu mwingine hapa. Lakini mi si kuingia huko. Isipokuwa mimi tulipigana naye kwa vitu vingi ishuo iko sio kubwa sana sio hiyo ya kumleta mtu ila kuna mambo mengine mengi, mengi unajua ki uongozi unakokufafanya una, una, una kazi na watu lakini ishuo siku mtu mwingine anakuwa anakunja na kukunjia tu labda kwa sababu anaona labda wewe anahisi labda unafaidi sana labda unajua pale ukitaka uishi vizuri na bidii usiw na ukaribu ukiona ukalibu sana na na, na mkurugenzi lazima watu macho anakutoya hivo uh, yaani wanahisi kuna kitu fulani labda unakipata cha ya pazia ambao wao wanakikosa hivo ilianza wewe akafuata Qboy akaja Kifesi na sasa Mwarabu eh, eh sasa tuna mavoko ndani Kifesi aliandika haraka mrefu sana akahusisha kwamba mazingira yake ya kazi kuna uchawi na hivi lakini wewe ulikuwa bosi mkubwa na issue zikuwa zinaendelea pale naamini walikuwa wanakuhusisha hii imekaje kwa upande wako alisema na kama alipo juwe lakini sasa mtu kama Kifesi kaanza na, na, na, na nasibu tokea wakati chochote bado kazi, na porsyo, mshala, hana mshala, kazi, vizuri, sahamu, kifesi kazi kwa vizuri vizuri sana ukweli hakuna mbacho, mtu tumeona WCB Mavoko ndiye aliyekuwa na mkataba. Kwa upande wako ulikuwa na mkataba na kwa watu wengine ambao ulikuwa unaongoza wewe. Ni kweli au hizo tetesi unazizungumziaje? Hakika ah, msingi WCB pale ni mtu mmoja tu pekee kwenye mkataba, ambaye ni licha koko. Wengine wote pale wanafanya kazi ile friendly, yani kiushikaji tu kwamba tunafahamiana, tumekutana, tuna tunajiuhana, basi tufanye kazi ili mambo yaende. Kwao tunalipana vile ambavyo mmekubaliana nyinyi kila wiki lakini hakuna mwenye mkataba ndio maana anaweza bosi fulani anaweza kalala kaamuka leo akakufukuza tu labda pengine ikahusiana na, na mke wake au kuna mpenzi wake ukamchanganya akaja akakufukuza na usifanye lolote kwa sababu haula mkataba e, au then wewe mwenye unaweza kuamua tu kwamba na, na, na, natoka na acha kazi na wale usifanye lolote kwa sababu haula mkataba unafanya kazi kienyeji kwa hiyo ni sehemu ambayo wanafanya kazi ki, yaani kiloko yaani wako kienyeji sana unielewa kwa hiyo leo mvuko pekee yake ndio mkombada team la buffiter siwe kiface siwe na mwingine yoyote ambaye unamfahamu wewe yani pia hana kwamba kama unavyoona ametoka kiface kiface leo unaona hayupo lakini hajaenda kushtaki polisi siwe kwenda wapi si tukufungua si kesi kwa sababu hana nani hana mkataba kwa hiyo uweze kwenda kumshtaki mtu ambaye yani wanakofanya kazi kirafiki japo kwa ana dai na madai yake anadai lakini hawezi kulipwa kwa sababu sijui na sio hey, tu wote hata kiboy umeona ametoka kwa hiyo hiyo wako kwa WCB ni upi sasa na kwa vijana wengine ambao wana ndoto sana za za kwenda WCB okay kimsingi mimi labda nishauri tu kwamba jamaza zetu wale inabidi wabadilike wanachokatumia busara akili kuni maamui basi maamuzi kama hivyo unavyoona watu wanakimbia wanaondoka la nini hiyo inakuwa haipendezi watu wengine wanatoka kwa sana kwao ambao baadaye najua wanakaa peke wanaumia rohonini wanajuta kadabu kwa nini fulani watu flani lazima utakuwa lazima iwe isi ataumia kwao mimi tu kwamba busara zaidi itumike kwao ili waweze kwa mambo yao waweze lakini kingele mtu yote mba anafikiria kwenda kujiunga na jamaa mime, kama kuna jambo lingine nalifanya basi alifanya tu hilo Asi, asifikiri kwenda kule kwa, kwa sababu pia hata akienda kule atakuwa hana uwahi mrefu sasa kama mtu kama kifesi katoka kaanza naye fuku kabla hata wewe kina babu Tare na Kiface wamemkuta naye leo kimbu kaondolewa kimbua yupo yani, tu na kama hivyo unaoona kwao mimi mtu kama labda utoke kama la kazi uwaende kule si kushauri kama unakazi, ili kwa muda wewe utakaokaa basi utumie huko badala. Lakini kama unatafasi au una kufanya jambo lako jingine ni vizuri ufanye tu jambo lako jingine usifikie kwenda pale. Una nini kipi ambacho umetuletea kwenye game ya Bongo Flava? Uh, ya kwa sasa nina, nina tunarebo yetu inaitwa NJR Entertainment. Tunamsanii mpi tunamwachi kazi wiki hii ilioisha na tunaendelea tuko kwenye harakati za kuendelea na promotion. Mtu msanii mmoja anaitwa OC mzazi kwa tuna kazi mpya inaitwa umejipangaji Hipo youtube tayari tumeshazitasambaza radio media zote na tv ivo kwa watu kwamba watu walikwesti ngoma mituo vyote vya television na radio lakini pia wasishinde wasi, wasiache kwenda youtube wasubscribe kwenye ya yake ya usi mzazi ndio msanii wangu mpya ndio kichwa kumpeleka usi mzazi WCB via kapiga kichupa kapiga kolabu na wasanii wa WCB sasa swala la la hiyo inategemea unajua pamoja na kwamba tu, tu labda kuna tofauti ya, ya mimi na baadhi ya watu pale lakini hayiwezi kumaanisha kwamba labda nikitaka kufanya kwa yeye nikitaka msanii wangu afanye colabo na mtu mwingine kwamba itashindikana ita tu kufanya tu hayo hapo mbona nifanye niwe cook up kampeni 215 umeshimwa kupiga push up yeah. sasa na vinjari muda kwa kusingizwa ndoto mitani ajari ya kanisa kutoa shahuda padi mwenye mtoto katimi toko so fly, na machizi tukenjoy habari ghetto mindo mchiti rap geta, geta bantu osi mzazi mikato swaga maga 3 maga ndani ya global tv online Sini kazi kazi eh, unajua osi mzazi ni, ni msa, mtu mwenye talent Ala, ni kipaji ambacho mimi nimekvumbua ambacho siwe ni semeje yani ni mtu walepo zile zile kama ambavyo unaona sio akinalikiba aki Mavoko hivyo eh leo hizo kwao sio mtu wategemee kazi nyingi na za zenye mashiko kwao tunategemea na sisi tunakuwa kwenye competition kama hizo leo unaona si akinalikiba sio nani nani heyo, na yuko hivyo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 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Okay kama kweli au la. mungu Nashukuru sana au na mimo nyeo. kutumia pesa. Ni pesa ni mpesa. hauzimi kitibora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV moto hauzimi kama siyo DSTV potezea